نوا حنا دابا دا منين تسال النيران نخدموا النيران عن ننسقوا مع السلطه المحليه وغنقوموا بجرد لجميع الناس اللي تضروا في هذا في هذا الجماعه وبالنسبه للحكومه حنا حنا كنتمسو من الحكومه بالنسبه لمستوى التدخل اللي انتم درتو للجماعه يعني في هذا الدوار يعني <تصفيق> مستوى ديالكم شنو هي اللوجيستيك والإمكانيات اللي وفرتو من اجل دعم الساكنه ديال المنطقه الماء الما والناس الاوراق كلهم التحقوا اللي كانوا هنا يعني في الجماعة كلهم التحقوا بالعفيده حتى الان الأنداب الان راه بين بين بين جامعه تطفت بجماعه وجديان وواحد المنطقه راه بقاش على فيها النيران رغم ان البارح كان اسمي المنطقه منطقه جامعه تهر واحد جبل جامعه تهر كيقولوا فين ماتشار ولا جبل جبل بين اذا اذا مشات اذا نفق الغربي عند جماعة تطفت والى نفق الشرقي عند دار جماعة وجديان وهذا الجبل راه آه كاينه هي ان السكان راهم كيطفيو لان الجغرافيا في وسط الجماعات الجغرافيا في وسط الجماعة الان ما كاينش ما كاينش ما, ما تقدرش الانسان يوصل من تما الا برجله والناس كين الناس كي شي كيطفي العافيه شي كيجيب الماء الى حد الان حنا واقفين مصارينه على هذا التدخل ديال يعني سواء فرق الانقاذ ودكشي يعني شنو يمكن تقول على تدخل مستوى التدخل ديال هذا واش التدخل ديال الدوله انه كان في المستوى عن طريق عن طريق للـ للـ للـ الـ للـ الـ الطيارات اللي كيجيبوا كي الماء اللي كيطفيو كي والمسؤولين كانوا هنا واقفين كلهم وكنشكر السيد العامل والسيد الوالي ورئيس رئيس والمدير الجهوي المياه والغابات اللي هما ساهرين ليل نهار على هذه العمليات لان هذه هذه هذ، النيران هذ هذه لم يسبق لها مثيل راه اننا عندي 60 عام عمري ما شفت هذه هذه هذه هذه النيران اللي جات في السنه هذه وكان نتمسو من من الحكومه باش تعتبر ان الجماعات اللي تقصتنا في انه تعتبرهم مناطق منكوبه لان كاين بعض الناس اللي مشاو لهم الديار ديالهم كاملين وكاين الناس اللي مشى لهم الامتعه ديالهم وكاين الناس اللي هما مرض كاين اخوان اللي جاوا من هنايا كي كاين سندونا في من جميع الهيئات وكنشكرو بعض المتطوعين اللي كيجيبوا الماء من هذه المنطقه هذه وبالنسبه وشفر. لجمعيه جود واش وفرت شي حاجه لهذه السكنه؟ انا جمعيه جود سمعت بها ولكن ما بالنسبه للأغطية اللي عاد وفرت المبيعات الاغطيه هذه تعتبر تعتبر تعتبر التفاته جميع التفاته مزيانه ولكن الناس ما خصهمش يخصم ما ياكلوا خصهم الطحين والزيت والسكر و... اعادة الاعمار اعادة الاعمار و... وتوفير الماء والكهرباء و... مقطوع والناس الناس ديالهم يعني توفير جميع الامكانيات والمساعدات من اجل الدعم من... الساكنه من دلش... بما فيها يعني المساعدات يعني المسائل أي... يعني ديال الايواء والاغطيه وكشي يعني ك... كتكون غير ضروريه غير كافيه, كافية, كافية نعم